In tukaj je Sabina in danes bom z vami delila pet vrtnarskih trikov, da bo vrtnarjenje še bolj enostavno. Predvsej vas pa popeljam po balkonskem vrtu in pokažem, kaj tam raste. Pejmo krtja. Vrtnarski trik je za tiste, ki imamo radi solato. Pri solati je pomembno samo to, da jo imate na vrtu in na to nabirate liste, ker solata iz svojega osrednjega dela raste dalje. Tako da imate lahko samo šest, osem solat in jo imate za večkrat. Jaz svojo solato danes nabiram že sedmič. Drugi vrtnarski trik vključuje jajče lupine. Če imate doma jajca, lahko tudi jajče lupine uporabite na vrtu. Ne samo, da jih date na kompost, lahko jih uporabite kar direktno na gredi. Lahko jih zmeljete, jaz jih pa kar v roki, takole strem. <gled> Malo popada, tako da priporočeno je, da to delate nad gredo. In to pride prav proti požem, ker jih več no špika, nošpika, sicer ne prepreči, da poži ne bi lezli po gredi. Hkrati pa pomaga paradižniku, da mu date dovolj kalcija, oziroma da mu date nekaj kalcija, ker paradižnik potrebuje kar precej kalcija, zato da njegovi plodovi niso črni. Pri tretjem vrtnarskem triku pa rada uporabljam vrečke, zato ker jaz zelo rada nabiram različna zelišča, lahko je to bazilika, lahko je to timijan, karkoli in potem enostavno dam v take vrečke, ki jih najdete v lidlu in potem pustim, da se kar v teh vrečkah ta zelišča posušijo in jih na to dam v kozarčke. Liste samo obtrgavamo in jih shranimo. Tako na balkonskem vrtu kot na običajni gredi, ter v rastlinjaku imam rada mešano zasaditev, zato ker na tak način izkoristim prostor. Zgoraj rastejo recimo kumare in pa lufa buče, iz katerih zrastejo gobice, spodaj pa se skriva blitva. In blitvo samo nabiram list za list in takole uporabim vse liste za odlično kosilo. Hkrati pa blitva raste dalje in blitve tako nikoli ne zmanjka. Pa ne pozabite, da lahko tudi blitvo pustimo, da gre v cvet in imamo še svoje seme. Da pa bodo naše sadike rasle in da bomo imeli ogromno plodov, pa predlagam, da enkrat na teden obilno zalijete. Zalivanje enkrat na teden je veliko bolje kot vsak dan pomalo, ker bojo korenine tako vzpostavljale sistem globje. In ne bodo iskale na površju vode in vas, da jih boste zalili. Tako da enkrat na teden za obilo vode in pa seveda ne pozabiti, da lahko uporabite koprive in gabe za svoj pripravek za zalivanje. O tem pa v naslednjem videu. Delim še en ponustrek in sicer imate radi por? Jaz spor najraje poram za porovo juho in takole ga samo odrežem nekje na višini zemlje oziroma mečke više. In dobimo por. In tale poro uporabim, medtem, ko bo z tega spodnega dela začelo odganjati novo življenje oziroma naslednji por. Poleg zelišči in začimp, jaz nabiram tudi tale ognjič, ki diši in ga lahko uporabite za kremice, za čaj ali pa še kaj drugega. Imate kakšno idejo, zakaj lahko še uporabimo ognič. Kar napište spodaj pod komentar. Imate tudi vi vrt, balkonski vrt ali celo rastlinjak? Dajte mi napisati spodaj pod komentarje, da vidim, kako vse vrtnarimo po Sloveniji. Pa če imate še kakšen vrtnarski trik, ga dajte deliti med nami spodaj pod komentar. Mi se pa gledamo naslednjič v bolje za okolje. Čau, čau!